Victor Ponta, reacție exploziv la lista Neagra Comisiei Europene, Besescu, marele model al lui Dragnea Mincinosul, vine iar iniminte de îngheapele. Fostul premier Victor Ponta a reacționat vehement după ce fostul presubliniere din Băsescu a declarat, marci, ce nu a avut o subliniere pink?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 Scrisoarea Comisiei Europene din octombrie 2012 a apărut ca subiect după 6 ani, Indai iar ocazia sa mai la ce subiecte dezbatem noi despre Europa. Basesc cu marele modela lui Dragnea Mincinusul, vine iar siminte de India ta apele, el era suspendat când a venit scrisoarea. Dacă va uita din mai jos, scrisoarea este din 10 octombrie 2012, adica exact când Basescu suspendatul era de peste o luna înapoi de fapt din 28 august, la Cotrocenti 90 din votanții de la referendum i spurses rasa plece. a venit, tocmai pentru că base scusii ne-au reclamat la comisie, este adresata ministrului Justiției, doamna Mona Pivniceru nici macar la guvern nu a venit, evident ca nu o intreaba nimeni pe destinatara cum a fost simer toti la TV si i dea cu parerea despre asta. 3. Crisoarea este în baza MCV, adică acel mecanism pe care ne-au promis Sibasescu Ziohani ca i-a ridicat dacă sunt ei la putere nu PSD, vedeti ce l-au ridicat, da? 4. Avem cea mai mare inflație din Europa, cel mai mare deficit bugetar. Cea mai mare problemă la balanta comercială, eurotot tot creste fata de leu, scad investițiile strainsii am absorbit 4,5 din fondurile europene în al patrulea an de exercitiu bugetar unul pe an, deci în 100 de ani o să luam tot i banii. Și si noi dezbatem minciunile lui Basescu despre 2012. Suntem o tara minunată. Ne uitam la televizor, a scris puntă